بشرنا بالولد وانطرت وزن سعد وحلت الافراح في دارنا واليوم عيد نحمد الله خالق الكون بقدم الولد والثناء والشكر للواحد الفرد المجيد فيلف محمد عما الضياء كل البلد وانمرت ديارنا والفرح فيها يزيد فيه مرحبا باللي شاف تعيون والدينا هو أقربه بعد من قبل شفاه وحبه بيجري في الوريد والله والله يصلح من فانا ويمشي في درب المراجل وعنها ما يحيد نسل حر والنعم شبن من ذاك الاسد ايه ابوه باسم له رصيد وامه الاميره اللي لها الورد احتشد حنان بنت محمد اللي جمالها فريد والخوات جوري فرحه كبيره ما لحد افرحي وتفاخري في قدوم اغلا عضيد ويا فرحه امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تهدي لك ورد من غلاها لك تغني على اللحن الفريد العمام أهل المواقف وصقر الهدد الخوال رجال عزو من وقت الضديد والله يرحم جده الغالي جبر جد ويسكنه في جنة الخلد في عشن وغير والختام الله يدمئ التهاني والسعد ويحمي محمد وعسى عمره بالفرحة مدين الختام الله يدم التهاني والسعد، ويحمي محمد وعسى عمره بالفرحة مديد، ويحمي محمد وعسى عمره بالفرح مديد، بشرنا بالولد وانطرت مسلسل سعد، وحلت الافراح في دارنا واليوم عيد، نحمد الله خالق الكون بقدم الولد، والثناء والشكر للواحد في محمد محمد الضيا كل البلد ونرث ديارنا والفرح فيها يزيد فيه مرحبا بالليل شفا تحرين ونعد هذا مولود السعد هذا محمد الفريد قرّت عيون والدينا وهو أقربه بعد من قبل شفا وحبه بيجري في الوريد والله والله يصلح من الفانا ويمشي في درب المراجل وعنها ما يحيد نسل حر والنعم شبل من ذاك الاسد ايه ابوه بالمراجل وبالمراجل له رصيد وامه الاميره اللي الورد احتشد حنان بنت محمد اللي جمالها فريد والخوات جوري فرحه كبير ما لحد افرحي وتفاخري في قدوم اغلا عضيد ويكبر فرحه اماني تهدي لك ورد من غلوحه تغني على اللحن الفريد العمام أهل المواقف وصدر الهدد الخوال رجال عزو من وقت الضديد والله يرحم جده الغالي خير جد ويسكنه في جنة الخلد في عشن رغيد والختام الله يدي السعد ويحمي محمد وعسى عمره بالفرحه مديد والختام الله يديم التهاني والسعد ويحمي محمد وعسى عمره بالفرحه مديد يحمي محمد وعسى عمره بالفرحه مديد كل